Там още един го спореден е. На втори спори. върни. На Сянка. Ето ти, какво Сянка. Да. Добре. Чакай да ти е правил само. Продолжение следует...